вузькова позиція українських бійців. У вузьких окопах ховається ціле містечко. Тут є кухні, їдальні, спальні і навіть лазня. Солдат Андрій проводить екскурсію бліндажами. Починає з кухні. «Наш повар сатана. Готовить нам їсти. Позивний сатана. Що готує вам? Все смачно. І шобу, і олів'є». Тут у хлопців є електроживлення, газова плита, холодильна камера. Тут готують їжу і п'ють каву. І на війні хочеться хоч і мінімального, але комфорту, говорить Андрій. Особо вода. Волонтери нам посаджують воду, і технічно. Все справно. Є де помитися, покупатися. Зараз тоді пізнюся, підемо покажемо нашу баню гарну. А це – кімната відпочинку та душева. Кабінку подарували місцеві жителі з найближчих населених пунктів. А ще тут хлопці облаштували лазню. Ленька комната відпочинку, трохи по-домашньому обставили, щоб розградити обстановку від... Таку військову позицію бійці зводили близько місяця. Найбільші кімнати рили ковшом, все інше вручну. Окопи простягаються на десятки метрів. Вже у бліндажній спальні чоловік розповідає, коли найстрашніше буває у такій споруді. Коли йде масовий обстріл, б'ють з усього. І дуже кучно, в них працює дрони, дрон коригує і зразу приходить гарні. Б'є і міномет, і БМП, і покрупніше. Андрій з Черкаської області. На Миколаївщині з 28 квітня. Вдома чекає мама, дружина, син та дочка. З ними зв'язуються не часто. Ну що говоримо? Говоримо дуже коротко і швидко. Все добре. Дякуємо, що берегли себе. Позиція облаштована добротно, але тут затримуватися надовго не хочуть, говорить солдат Андрій. Відбивати Херсон треба. Ольга Руда, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.